Зупинка громадського транспорту театральна. Пасажири сідають до 91-го маршруту. Чотири людини їдуть стоячи. Олені масюткіні треба на третю Слобідську. Каже, спочатку їхала стоячи. Через дві зупинки звільнилися декілька місць. Те, що їхати у транспорті можна і стоячи, вважає позитивними змінами. Я вважаю, що дуже добре людям серемені на добиратися. Тож ще обмінили все четвертий маршрут. Ну це взагалі ну. Або на таксі. Як взагалі не було ж ну, ніякого там транспорту в початку карантину, то ми працювали тільки на таксі. Ну, добиратися треба. Я працюю до 20-ї години і це один маршрут, на який я встигаю до Кульбатинського повороту, а там пішком ідуть». Стоючи їде до вулиці Садової Тетяна. Каже, незручностей щодо цього не відчуває. Головне – дістатися до пункту призначення. «На даний момент транспорт зручний. Стоять дуже зручно. Як молода, я 91 91-й автобус рухається за маршрутом центральний стадіон-кладовище. Водій Олег Дьяконов розповідає, щодня перевозить близько тисячі пасажирів. Після новини про проїзд для 50% стоячих настрій пасажирів змінився. «Пасажири дуже зраділи, як я вже казав. От. Вони вже заходять, не питають, можна лі. Вони вже заходять і сміло займають місця як сидячі, так і стоячі. В такому автобусі відповідно до технічних характеристик, відтепер стоючі можуть їхати до 22 людей. Ми на вході, як люди входять, ми рахуємо, я дивлюсь під зеркало, спочатку сидячі місця, а потім, коли люди заходять, я вже рахую, скільки можна ще взяти, аби збіжати штрафом. Станом на 7 грудня від комунального підприємства Миколаїв Пастранс містом курсують 20 автобусів за чотирма маршрутами. З урахуванням сидячих та стоячих місць можуть перевозити 49 пасажирів. «Якщо говорити про обмеження, так, що там не можна близько стояти, що треба всім бути в масках, до речі, це не відмінялося, ми маємо в транспорті бути в засобах захисту органів дохання. то це звичайно, там, хто звик вже їхати тільки по сидячих місцях, будуть якісь Складно, ну, незручності, скажімо так. Але якщо говорити про те, що в цілому з транспортом зараз проблема в місті, то це краще, тому що в робочу перевозку ми тепер можемо більше людей забрати, як зранку, так і ввечері. Стосується нововведення як комунального транспорту, так і приватних перевізників. У постанові чітко написано, що забороняється перевезення е громадським транспортом, зокрема тролейбусом, трамвайом, електротранс, е у пасажирів у кількості більші, ніж кількість місць для сидіння, плюс 50% від кількості місць для стояння. Не написано, чи це маршрутне таксі, чи це приватний перевізник, чи це комунальний, тобто всього громадського транспорту. Mm -hmm. да, в Приватних маршрутках теж можна перевозити плюс 50% відсотків від кількості місць для стояння. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.